Запорізький паверліфтер та військовослужбовець ЗСУ Євген Олексенко посилено тренується два рази на тиждень. Каже, хоче потрапити до національної збірної, яка представлятиме Україну на іграх нескорених. Міжнародні спортивні змагання для поранених військовослужбовців та ветеранів відбудеться у вересні в Німеччині. Я буду в лужимі лежачі паверліфтеру виступати. Спочатку у нас буде відбір у Львові, 28 квітня змагання почнеться. Кілька днів будуть продовжуватися, потім вже ми будемо чекати на склад команди. Це відбір буде у нас, як чемпіонат України серед військових. Потім змагання вже будуть у Німеччині, основні, міжнародні. Торік у квітні в боях у Донецькій області військовослужбовець отримав поранення лівої ноги та голови. Після проходив лікування та реабілітацію, а вже у серпні взяв участь у ветеранських змаганнях «Ігри воїнів», що відбувалися в США. Там Євген Олексенко здобув перемогу та встановив новий рекорд. У ваговій категорії понад 107 кілограмів відтиснув 210. Звичайно, якщо б не було поранень, було б краще, але е, ми не. Не повинні шукати собі виправдані, щоб не досягати своїх цілей. Я так вважаю». Євген Олексенко каже, відновив тренування на початку квітня, після піврічної перерви через військову службу. Вдень займається півтори години. «Це тренування – це зжим лежачі, під різними, так би мовити, кутами, але тільки специфіка своя, що треба по правилам інвалідів. Поки я думаю тільки про відбір. На 28-й А вже, якщо потраплю до команди, буде можливість тренуватися, ми ну, будемо намагатися побити свій власний результат, покращити його хоча б на якусь кількість кілограмів. Загалом, Україну на міжнародних спортивних змаганнях і гри Нескорених будуть представляти 24 спортсмени. Дар'я Пасічник, Андрій Варінов, Суспільне новини Запоріжжя.